قصه الارنب والسلحفاه كان يا ما في غابه بعيده يعيش ارنب مغرور كان دائم التباهي امام الحيوانات الاخرى بسرعته الفائقه وقفزه العالي وفي يوم من الايام بينما كان الارنب يتجول في الغابه صادف في طريقه سلحفاه تمشي ببطء شديد فسخر منها وهو يضحك قائلا بهذه السرعه ستصلين الى وجهتك في فجر يوم غاد فردت عليه السلحفاه بكل هدوء في التاني السلامه وفي العجله الندامه فاغتاظ الارنب من جواب السلحفة وتحداها قائلا اتحداك في سباق حتى الشجره الكبيره في وسط الغابه فقبلت السلحفاه التحدي بكل ثقه في النفس وعند اشاره الانطلاق ركض الارنب كالسهم حتى اصبح غير مرئي بينما تقدمت السلحفاه بخطوات بطيئه وفي وسط الطريق لاحظ الارنب ان السلحفاه بعيده جدا فقرر ان يرتاح في ظل شجره حتى تلحق به فيعود إلى السباق من جديد ولكنه غط في نوم عميق فسابقته السلحفاة إلى خط النهاية وفازت عليه في السباق بفضل مثابرتها وعدم استسلامها وفشل الأرنب بسبب غروره وتعاليه على بقية الحيوانات